În Ucraina, deputata Naria Savchenko a fost arestat. Ea pretcea un atentat împotriva președintelui Rivideo. Savcenko nu a negat acuzațiile. Procurorul subliniere F. Iurin le-a spus parlamentarilor Joice Savchenko Pele nu un act terorist la scară larg în Chiev. El a acuzat tot ce a ajuns la o înțelegere cu rebelii susținuți de Rusia pentru a obține armele necesare unui asemenea atac, mai ales mortiere de 120 mm, arme de calibru 1. Subliniere subliniere -i, Grenade. <fie> Parlamentarii au vizionat un videoclip în care ea apare vorbind cu doi oficeri despre planurile sale de a ataca Parlamentul. <fie> Savcen a zâmbit subliniere-i a râs la vizionarea videoclipului subliniere nu a pus la îndoială autenticitatea acestuia. Ea a spus ce guvernul corupt al Ucrainei trebuie dat jos, dar a descris complotul ca fiind o provocare. Tire Rada Suprem Parlamentul ucrainean, i-a ridicat joi imunitatea deputatei Nadia Savcenko. Fost pilot militar care a devenit eroi în național după 2 ani în detenție în Rusia, acuzat acum de pregătirea unui atentat împotriva presublinierea dintelui Ucrainei, transmita FP subliniere IDPA. Solicitarea parchetului general de ridicare a imunității parlamentare, arestare sub liniere plasare în detenție provizorie a Nadiei Savcencu a fost aprobat cu 260 de voturi pentru, fac de pragul necesar de 226. Daria Savcenco subliniere un complice au planificat un atentat terorist de mare amploare, chiar în incinta Parlamentului, vizând exterminarea liderilor ceri, printre care presubliniere dintele Petroporo subliniere Enko, a declarat în Parlament procurorul general al Ucrainei, Iur Lucenko. Complicii mai intenționau să lanseze tiruri de mortiere în centrul Kievului pentru a ucide civilii, cu scopul de a crea haos, sublinierea Ia acapara puterea, a mai spus Lucenco. După votul din Parlament, un judecător de instrucție s-a prezentat în fața deputatei, în Parlament. Pentru a-i citi actul de inculpare sub I ai să, le însoceasc la sediul serviciului de securitate, unde urma să fie arestat oficial. Nadia Savcenco s-a conformat cererii. Nadia Savchenko, în vârstă de 36 de ani, fusese condamnat la 22 de ani de închisoare în Rusia, pentru ce, potrivit acuzațiile pe care ea le-a respins, ar fi furnizat armatei ucrainene. poziția a doi jurnal subliniere Tiai televiziunii publice ruse uci sublinierei de un tir de mortiere în iunie 2014, în timpul conflictului din estul ucrainei. Eliberat în 2016 în schimbul a doi russubliniere I închibliniere sublinierei în Ucraina, Nadia Savchenko a fost primit ca o eroi la Kiev. Cunoscut ca având o personalitate puternică, ea a aprat apoi poziții controversate. Învinuind Chievul pentru conflictul armat cu separatii subliniere TI, prorosubliniere din estul Cerii sau întâlnindu-se cu liderii separatii subliniere TI pentru negocieri vizând deliberarea unor prizonieri ucraineni.